خواتین و حضرات تعارف ہو گیا اب ہم بات کریں گے آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں اس کورس میں یو آر گوئنگ ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈو فری لینسنگ وچ سینچری انکلوڈس دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف فری لینسنگ فری لینسنگ اگر جنرل کانسیپٹ لیا جائے تب تو یہی سمجھ لگتی ہے نا کہ آن لائن آپ جاتے ہیں کام ڈھونڈتے ہیں پروجیکٹس پہ بڈ کرتے ہیں یا امپلائرز آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کے بعد آپ پروجیکٹ ون کر دیتے ہیں اس کو سکسفلی فنش کرتے ہیں اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو پیسے مل جاتے ہیں لیکن فری لانسنگ کرنی کیسے ہے طریقہ کیا اور کیا ہے ہاؤ یو کین سیپریٹ یو سیلف فروم دا کراؤڈ ہاؤ ڈیڈ آئی سرور ریچ ٹو دس پوائنٹ جو آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کیا وہ میجک ٹرکس اپ مائی سلیوس تھیں جو میں نے وقت کے ساتھ تجربے کر کے میں یہ بھی کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا مار کھا کھا کے سیکھی لیکن وہ تمام تجربے وہ تمام سٹمبلنگ بلاکس جن کے اوپر سے میں نے جمپیں مار مار کے مشکلات سے گزر کے وہ گر جو میں نے سیکھے ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے کہ ہاؤ ٹو ڈو افیکٹو فری لینسنگ ایزی ایز اٹ ساؤنڈس بٹ آئی کین انشور یو دس از نو لیس دین اے سائنس بیکاز بزنس ڈیولپمنٹ فری لانسنگ کا first اینڈ فار موسٹ امپورٹنٹ ٹول ہے بزنس ڈیولپمنٹ میں آپ سیکھتے ہیں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے امپلوئر کی سائیکالوجی کو سمجھنا جو کہ By the way, experience, over a few years of time, the ke saath aegi, overnight nahin aegi. So be mentally prepared to learn the art of understanding the employer's psychology. Or sub important baat, joh is course mein humnay seekhani hai, akkhtay, through interactive sessions, through videos, through a lot of graphical content, jinaab, ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے یعنی کہ اگر آسان الفاظ میں میں اس کو بتاتا چلوں فری لانسنگ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے ہر چیز فری لانسنگ نہیں ہوتی لین کانسیپٹ ایل ای اے این یہ دنیا کا لیٹسٹ لیسن ہے جو موبائل انڈسٹری سے نکلا ہے ویچ اس مینس اسٹو دا ٹاپک بینگ پٹ یور جتنی بات ہے اتنی ہی کرنی ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم یہی فری لانسنگ کا سب سے امپورٹنٹ جز ہے ٹو انڈرسٹینڈ وٹ یور اور اس کی سائیکالوجی کو سمجھنا یہ آپ کو تجربے کے ساتھ آئے گا میں نے تجربے کے ساتھ سیکھا لیکن میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ کیسے وہ کیا میجک ٹرکس ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف آپ امپلائر کا مائنڈ سیٹ سمجھ سکتے ہیں بلکہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کام اسکیلس ورڈز اور ٹولز یہ چار چیزیں آپ ایڈاپٹ کریں گے تاکہ امپلائر آپ کے رسپونس سے یا آپ کی آن لائن پریزنس ان فری لانس مارکیٹ پلیس سے کنوینس ہو جائے یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں اس کورس میں اور ہم اس کو سائنٹیفکلی لے کے چلیں گے یعنی کہ آپ کی پریزنس کتنی میٹر کرتی ہے آپ کی پروفائل کتنی میٹر کرتی ہے کون سے الفاظ کا چناؤ آپ نے اپنے فری لانس مارکیٹ پلیس کی پروفائل میں کرنا ہے جس کو ڈسکرپشن کہتے ہیں وہ کون سے الفاظ ہیں جس سے امپلائر اٹریکٹ ہوتا ہے وہ کون سے الفاظ ہیں جس سے امپلائر پٹ آف ہوتا ہے مثال کے طور پہ بریفلی بتاتا چلوں یو آر ناٹ اے سپر مین بالکل نہ تو آپ کی ڈریسنگ سپر مین والی ہے اور نہ آپ کا سکل سیٹ سپر مین والا ہے وچ اسینشلی مینس نہ تو آپ گرافک ڈیزائنر ویب ڈویلپر کانٹینٹ رائٹر کریئٹو رائٹر ڈیٹا انٹری ای کامرس سپیشلسٹ کیٹ کیم انجینئر جو کہ میجورٹی آف دی کورسز ہیں جو آپ uh, اس پلیٹ فارم پہ سیکھیں گے آپ سب کے ماسٹر نہیں ہیں انسٹیڈ یو آر ایفیشنٹلی پروفیشنٹ ان ون سکل سیٹ اور اسی کی بات کرنی ہے آپ نے اپنی پروفائل پہ بعد کی چیزیں وہ جب آپ کی پروفائل انشاءاللہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں آئی اسٹارٹ ایز اے گرافک ڈیزائنر اینڈ دین و پیریڈ آف ٹائم ایز مائی پروفائل گرو آئیڈ آفرنگ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ای کامرس ویب ڈیولپمنٹ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کانٹینٹ رائٹنگ گرافک ڈیزائننگ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یہ وہ تمام ٹولس ہیں جو آپ وقت کے ساتھ اپنی پروفائل میں ایکسپینشن کرتے ہیں بٹ ٹو بگن وت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ سیکھیں گے کہ وہ کون سے الفاظ کا چناؤ ہے جو آپ کو اپنی ڈسکرپشنز میں کرنا ہے اپنی آن لائن پریزنس میں کرنا ہے دوسری بات امپلائر کی سائیکالوجی سمجھنا دوستو بہت ضروری ہے بزنس ڈیولپمنٹ جس کا ذکر میں نے ابھی کیا وہ ہے ہی اسی بارے میں کہ آپ اپنے امپلائر کو ان پرسن نہیں مل رہے اگر میں نے آپ سے آپ کا بزنس لینا ہے اور ہم دونوں ایک ہی شہر میں ہیں ہم ایک میٹ اپ پلان رکھ لیتے ہیں اس کے بعد خواتین و حضرات میں آپ کو کنوینس کر سکتا ہوں ان پرسن میٹنگ میں اوور اے کافی ٹیبل کہ جناب میں نے یہ یہ کام کیا اور آپ مجھے اپنا بزنس دے دیجیے فری لانس مارکیٹ پلیس اور اس کام میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا امپلائر سات سمندر پار ہے